اللهم انزل علي من انوارك القدسيه ما يؤهلني للانس بك وما اجد به حلاوه ذكرك وتلاوه كتابك وارزقني ان اتلوه على النحو الذي يرضيك عني اسالك اللهم كلمه طيبه اليك يصعد وعملا صالحا اليك يرفع اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت اللهم إني أسألك من عطائك الذي لا يمنعه مانع وأسألك اللهم دفع كل مكروه فإنه لا يدفعه سواك دافع اللهم إني أسألك جلب كل خير يا من بيده الخير والمنافع اللهم يا من ينزل قدره مصحوباً بلطفه وعم الخلائق بجوده ولطفه يا من إذا رأى العيب ستره وإذا تاب العبد إليه غفره يا من أظهر الجميل برحمته وستر القبيح بحكمته يا من يرى النملة في الليلة الظلماء ويسمع حركة أرجلها على الصخره الصماء يا من انعم بالوجود على كل موجود واعطى كل شيء خلقه فالاسماك تعيش في البحار وجعل الوحوش تعيش في القفار يا من صور الاجنه كيف شاء وجعلها في قرار مكين لا تضرها الانواء ولا سمع يسمعها ولا أعين تبصرها ولا ايد تصل إليها يا من رفع السحاب وأمطره وخلقه بقدرته وسخره يا من أحاط علمه بالعقول والأرواح ولم تحط به علما ولم تدر له مثالاً ولا خيالاً ولا رسماً هو رب الأرض والسماوات خلق العقول لتميزه عن مخلوقاته ولم يخلقها لإدراك كنه ذاته اللهم إني أسألك إيمانا دائما وإسلاما خالصا وعلما نافعا وعملا رافعا وقلبا خاشعا ونورا ساطعا ورزقا واسعا وحفظا واقيا اللهم إني أسألك من فضلك وجودك وإحسانك سترا جميلا وظلا ظليلا وخاتمة السعادة مع العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم يا من قسم وأرضى عباده بما قسم فالغني يشكره والفقير يشكره ويزيد الشاكرين من النعم يا من أعطى ومنع وخفض ورفع يا من كشف الحجاب عمن عم أحبه ورأى العزة في إقباله وابتلاه بكثرة المال فلم ينظر إلى ماله وقد شاهد الباقي فلم يخطر شيء على باله يا من كشف لأحبابه عن حقائق الذكر فالتزموه وأذاقهم حلاوة ذكره فأحبوه وعظموه يا من له الليل والنهار آيتان وله في كل نفس نعمتان اللهم إني أسألك برضاك لأهل الرضوان وبإحسانك لأهل الإحسان وبمغفرتك لاهل الغفران اللهم انت الغني عني وانا المفتقر اليك في كل حال وقد اعطيتني قبل السؤال وتكرمت علي فانت الغني المعطي الكريم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم ارزقني من حيث لا احتسب يا حميد يا غفور يا رازق فانك انت الله الدائم فضله العظيم قدره القوي العزيز اللهم يا قريب ليس بالبعيد قرب لي كل خير وابعد عني كل شر يا رحمن يا رحيم يا قادر يا مقتدر يا رازق الطير في أوكارها يا رازق الأسماك في بحارها يا رازق الوحوش في قفارها يا ممسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وحفظها بليلها ونهارها يا من أودع الماء الأرض وأخرجه من عيونها ومن آبارها يا من أنعم على الخليقة بالأنعام يا من علم بالأمور قبل خلقها وإظهارها يا معجل الفرج بعض ضجر النفوس من أكدارها يا من له قدرة عظيمة الدنيا والآخرة من مظاهر آثارها يا من قدر القمر في منازله والشمس في مدارها وفتح مسامع القلوب بحكمتك عند تفكرها وتذكارها اللهم ارزقني فواتح الخير وخواتمه، واصرف عني دواعي الشر من الإنس والجن والشياطين واجعل بيني وبينهم سد يا ذا القوة المتين يا مبين يا من هو القاهر فوق عباده يا ذا الملك والملكوت يا من هو الحي الذي لا يموت وفقني في الظاهر والباطن واحفظني بأنوار جلال قولك سلام قول من الرب الرحيم يا من سلم المصطفين الأخيار وأحاطهم بعظيم الأنوار وجعلهم آية من آياتك ورحمة من رحماتك اجعلني من عبادك المصطفين الأخيار واجعل التواضع خلقي والكرم صفتي والإقبال عليك بغيته واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم اللهم ارزقني تلاوته ونورها وبركته وارزقني فهم معناه وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني اللهم اقبل دعائي ولا تخيب فيك رجائي أنا العبد الفقير المحتاج إليك المضطر إلى رحمتك يا من وسعت رحمته كل شيء وهو الغني عن كل شيء يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أغثني بغوثك السريع واحفظني بحفظك المنيع ولا تدعني بدعائك رب شقيا واجب دعائي في من أجبت يا مجيب الدعوات يا باسط الأرض ورافع السماوات ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن عم سواك وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي ونور بها بصري وقلبي إنك أنت الله ربي أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد من ظالم لنفسه ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين بقوتك وبعزتك يا معين أن تكون لعونا ومعينا في أحوالي وفي أقوالي وأفعالي وفي حركاتي وسكناتي وفي جميع ما أنا فيه من فعل الخير وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم فإنك قلت وقولك الحق ويعفو عن كثير اللهم اكسني لباس التقوى والعافية وتوجني بنور جلالك وهيبتك ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم يا عظيم العفو عمن عم أساء. يا واسع الجود عند العطاء. يا من بيده الخير والنعماء. يا من بره عم أهل الأرض والسماء. برحمتك أستغيث. وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم. فلا تعد نعمه يا عظيم الإحسان فلا يعد إحسانه يا قديم الإحسان يا من إحسانه فوق كل إحسان يا منزل الرحمات والخيرات والبركات يا ذا العرش العظيم يا رفيع الدرجات يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني وأنت المتفضل فتفضل علي وأنت الكريم فتكرم علي إله أنا عبدك الضعيف وأنت الرب القوي فأغفني بقوتك يا قوي الهي انت الحي القيوم قامت بك امور الدنيا والاخره وقامت بك السماوات والارض فقوم اموري كلها ولا تكلني الى احد سواك اللهم انت الله الذي يدبر الامر من السماء الى الارض فلا يخلو شيء من تدبيره اللهم دبرني فإني لا أحسن التدبير اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك